එක ගක සෙනෝඩණණේ හැනින ීතු Wheels හෙනෙනා පහු හ්ර හිට රන්න어중 හා දෂතට දැන ක෉惜 සම කේ how shall I say to myself poor, I shall warning you for my children, A heart trait, half touch of my child. siniin mata vesakki obatu tuwa inakin obo evitin mata kata kala sundara adara lokaya mata pinwa kalambu hanavata mata tu wenaskala સોવિં મેડી આદકી આંનુ માં હધ પતુલે ગળના પીનિ વાષા વાક્તઈ મટકી આનુ માં હધ પતુલે ગળના dena sitama ada oba illa wadadena bawa horahin wagini mata suna oba ai metaram ma sita wasanga kale oba pamana i ma sita Where they'll do a plum at the piano So No